Перебої в умовах війни. Де у Хмельницькому набрати воду в разі відсутності централізованого водопостачання? Сиди перемоги. Як на Хмельниччині переселенці заробляють на картоплі? Усі заощадження віддав військовим. Як школяр з Хмельницького, збираючи кошти на свою мрію два роки, віддав їх на ЗСУ? Захищаючи Україну від російської агресії, 16 жовтня на Донеччині під час обстрілу загинув солдат Сергій Лук'янчук. Чоловік родом з Ізяслава. Сергію був 31 рік. Цю інформацію підтвердили у прес-службі Ізяславської міської ради. Про дату та час прощання із бійцем в Ізяславській міській раді повідомлять додатково. 72-річна хмельничанка Ліда Новикова розповідає, запаслася водою, бо її подавали кілька днів з перервами.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 Станом на 19 жовтня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 66280 російських військових. Противник втратив 2554 танки та 5235 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1637 артилерійських систем, 372 реактивні системи залпового вогню та 189 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 269 літаків, 1286 безпілотних літальних апаратів та 242 гелікоптера. Автомобільної техніки та автоцистерн – 3999 одиниць, спеціальної техніки – 146 одиниць. За 238 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 323 крилатих ракет. Жителька Краматорська Женя збирає з чоловіком картоплю, каже, вперше в житті. Ніколи в житті, ніколи, клянусь, сюди приїхали, тут люди не працюють, вони тут пашуть, як коні, просто, як коні, ну, і ми з ним. У селі Старосинявської громади, каже Женя, переживаються. Люди абсолютно інші, ніхто нам ні в чому не відказав, просто хочеться улыбатися, я говорю, дайте мені лимон. На полі працюють переселенці, не тільки міські жителі, а й сільські. Ліна перерва з Херсонщини з невісткою Анжелою у передовиках. Ми в день можемо полтори тонни збирати. Анжела каже, виросла в селі на Херсонщині, але там картоплю не вирощували. У нас такого немає, картоплі, там буряки, у нас такого не садять. Купляли в магазинах, на ринку. Місцевий житель Анатолій Мельничук допомагає переселенцям. Власним трактором підкопує картоплю. Розповідає, в його селі та навколишні всі жителі вирощують багато картоплі. Та не цього року. Вимінювали на помідори, кавун, возили. От зараз в області перекрилося все, і люди садять там 10-20 сотих. Переселенці можуть брати картоплю додому. Ліна Переро розповідає, родина залишається зимувати на Хмельниччині, картопля їм потрібна. Скільки, каже, сама не знає. Я не знаю, у нас багато в сім'ї, у нас сім чоловік, угу. так що нам Ната в сім'ю картопля переселенці працюють у полі не тільки за картоплю, а й за гроші, каже староста Полявецького округу Володимир Киселишин. Гривня від кілограму зібраної картоплі при погоді було нормально. Вони могли зібрати до тони картоплі одна людина. Це можна було заробити за день тисячу гривень. Із його слів, в його старостаті 125 переселенців, і багато з них працюють на сільгоспроботах. Староста Полявківського округу Віра Котик розповідає, сади перемоги є повсюдно в громаді та картопляні лише тут. Ми об'єднали сили Старостинського округу, Пилявківського і Пилявського. Звернулися до місцевого фермера і він нам запропонував цю площу – гектар 60. Фермер Микола Пох про свою благодійність на камеру говорити не хоче. Каже, людям у біді треба допомагати. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Щоби в руках не тримав настоячу, а тримав тільки трофейку. Да. Дякую тобі. Нехай цей стяг буде оберегом для вашої сім'ї і передається з покоління в покоління. Так волонтери громадської організації «Захист. Об'єднання волонтерів» дякують хмельницькому восьмикласнику Олександру Посвістаку за його небайдужість і те, що він передав 70 тисяч гривень на придбання дрона для українських військових. Напередодні у нас поступив запит від морських піхотинців, що їм потрібен дрон. Ми не знали, коли ми зможемо назбирати кошти, адже це дороговартісна річ, і зараз дійсно зборами стає все важче і важче. За словами Катерини Луцик, саме тоді до їхньої громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» звернулись батьки Олександра, які розповіли, що їхній син вирішив віддати усі свої заощадження для придбання дрона для військових. Це показує щирість і справжність, тому що дійсно не кожен дорослий здатен на такі вчинки, як от сьогодні зробив цей хлопчина. Ми замовляли відразу два замовлення. Це був дрон і приціл нічного бачення. Більшу частину дійсно допомогла сім'янам, і частину ми доклали з нашої громадської організації, частину задонатили наші американські друзі. Як розповіла виконавча директорка громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Леся Стебло, дрон вже придбали. За кілька днів його передадуть морським піхотинцям. На згадку Олександру ми від нашої громадської організації подарували трофейну зброю, яку теж розмалювала наша волонтера волонтерка, моя донька, Аліна Стебло. Діти настільки включилися в допомогу, навіть більше, ніж це роблять дорослі. Вченок Олександра, він є, на щастя, не поодиноким, але він є дуже зразковим. Олександр Посвістак розповідає, що давно мріяв про дрон. Два роки тому почав збирати на нього. Я його збирав собі на дрон, щоб знімати мальовничі краєвиди нашої країни. Майже кожен день я збирав, і собі в купілку. За словами Олександра, він назбирав 25 тисяч гривень. Просто бачив дуже багато відео всяких в ютубі, щоб те, яке люди передають волонтерам, всякі предмети купують, я теж захотів. Я вирішив купити дрон для, наших, для нашої армії, щоб був це маленький вклад в велику перемогу. Рішення Олександра підтримали його батьки Оксана та Анатолій, і додали сину ще 45 тисяч гривень, щоб вистачило на придбання дрона. Ми сподіваємося що, скажімо, це допоможе спасти не одне життя. Ну а від нього і від нас особисто це буде ну, такий невеличкий вклад, велику справу. Я думаю, що все буде Україна. Ми переможемо. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, новини на Суспільному. Хмельницький.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 Остаточно ми не впевнені, чи будемо ми його брати участь у змагальних, змагальних сесіях, чи будемо готуватися до вже безпосередньо літнього сезону, до чемпіонату світу в Будапешті. Ну, однозначно, що основний наш старт у 2023 році – це чемпіонат світу в Угорщині. Нині до нового змагального сезону Марина Бехроманчук готується в Хмельницькому.